السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں یوٹیوب کورس میں نیو ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے یوٹیوب کے لیے تھم نل کیسے بنائیں جو کہ آپ کا اپنا کام ہوگا کسی سے کاپی کرنا نہ پڑے گا اور کاپی رائٹ سے بھی آپ آزاد رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ تھم نیل جو آپ خود بنائیں گے آپ کے لیے بہت ویوز اور آڈینس گیننگ ثابت ہوں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھم نیل بنانے کے لیے پراپرلی گائڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے خود سے موبائل پہ ایک بیسٹ اٹریکٹیو تھم نیل بنا سکیں اور تھم نیل بنانے کے لیے آپ کو کس کس ایپ کی ضرورت پڑے گی یا بھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بیلائکن بھی دبا دیں جس سے آپ کو انشاءاللہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی تو دوستو ویسے تو اکثر لوگ کینوا اور پکس آرٹ یوز کر رہے ہیں لیکن میں آج آپ کو اس سے ہٹ کے ایک ریکمنڈیشن دوں گا جو کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ کو دو ویب سائٹ اور چار ایپس کی ضرورت پڑے گی جن کو پہلے آپ نوٹ کر لیں فرسٹ ہے پک وش اس ایپلیکیشن سے آپ اپنی پکچرز کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا پوائنٹ کہ آپ ان پکچرز کو ایچ ڈی میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی اچھی کوالٹی میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ویب سائٹ سے آپ کو بیک گراؤنڈ ریمو والی امیجز ایچ ڈی میں نہیں ملتی سیکنڈ ایپلیکیشن جس کا نام ٹیکسٹ آن فوٹو یہ آپ کے تھم نیل بنانے میں کام آئے گا تھرڈ اپلیکیشن ہے نیون ٹیکسٹ آن فوٹو اس کو بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے فورتھ ایپلیکیشن جو آپ کے کام آئے گی وہ ہے فونٹو ان چار ایپس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بعد دو اہم ویب سائٹس جو آپ کے کام آئیں گی تھم نل بناتے وقت جن میں پہلا ویب سائٹ ہے پی یہ بہت زبردست ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو سات سے آٹھ لاکھ کے قریب فری پی این جی فائلز مل جاتی ہیں اور اس ویب سائٹ کی سب سے اہم بات کہ یہ آپ کو امیج دینے کے لیے بہت سٹیپس نہیں لیتے جسٹ امیج کو سرچ کریں اس پہ کلک کریں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کے علاوہ باقی ویب سائٹ آپ کو کہاں تک پہنچا دیتی ہیں تب جا کے آپ کو پکچر ڈاؤن لوڈ کے لیے ملتی ہے اور سیکنڈ ویب سائٹ نوٹ کر لیں جس کا نیم فری اس ویب سائٹ سے آپ کو اپنے تھم نل کے لیے بے شمار اور پیارے بیک گراؤنڈ مل جاتے ہیں جو کہ بالکل مفت ہوتے ہیں امید ہے آپ نے چار ایپس اور دو ویب سائٹ نوٹ کر لیے ہوں گے تو اب چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پہ اور ان سب اپلیکیشنز اور ویب سائٹس کو یوز کرتے ہوئے تھم نل بنانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے تھم نیل کے لیے ایک پکچر لے لیں کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو کہیں بھی ہو ایک اچھی سی پکچر لے لیں جو آپ اپنے تھم نیل پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے پریکٹیکل یا سوری ایگزامپل کے طور پر آپ کے لیے یہ ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کا اس کے بعد آپ نے سیکنڈ करना یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اپنے تھم نیل کے لیے فری پک ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنے لیے ایک بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جیسے میں لکھتا ہوں بلو بیک گراؤنڈ اور سرچ کر لیں گے تو یہاں آپ کے پاس بہت سے بلو بیک گراؤنڈ آ جائیں گے جیسے مجھے یہ پسند آئے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور کو پریس پکڑیں اس کے بعد آپ کا تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو پکچر لی ہے اس کا ہم بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے پک وش میں جو میں نے آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہی تھی وہ ڈاؤن لوڈ کر اوپن کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنی جو پکچر جس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں کچھ ہی سیکنڈ میں پروسیسنگ کے بعد آپ کی پکچر سے بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد ایک آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جو کہ اس کا اس کی سیٹنگ جو ہے یا اس کا جو یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ ہے یہ جو ہے آپ نے اس میں بیک گراؤنڈ ایڈ کر لینا ہے جو کہ اس کو اوکے okay کر دیں اس کے بعد بیک گراؤنڈ پہ جائیں جو بیک گراؤنڈ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے میں نے یہ بلو کیا تھا اس کو سلیکٹ کر لیں اور یہ آپ کا بیک گراؤنڈ لگ گیا ہے اب آپ جو ہے اس پہ اپنی پکچر بھی سیٹ کر لیں جہاں پہ آپ کو بہتر لگے جیسے میں یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایسے سیٹنگ کر کے اب اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور 500 ہنڈریڈ ایکس بی فوٹوز پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ گیلری میں جائیں یہاں آپ ایک کام کریں کہ اس پکچر کی جو یہ جو پکچر کے سائز ہے یہ آپ نے ایڈٹ کر لینی ہے گوگل کے حساب سے گوگل یوٹیوب سوری یوٹیوب کے تھم نل کے حساب سے جو کہ نائن سکسٹی نائن ہے اس کو آپ نے ایسے سیٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ کی یہ بیک گراؤنڈ بھی یہ امیج بھی پرفیکٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کا جو پک وش کا لوگو تھا یہ بھی ریموو ہو جائے گا اس کو اوکے کر دیں یہ سیو ہو جائے گی یہ دیکھیں پک وش کا جو لوگو ہے وہ یہاں رموو ہو گیا ہے اس کے بعد آپ بیک جائیں جو بیک گراؤنڈ ہم نے تمنل بنایا صرف بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کے اوپر اب ہم ٹیکسٹنگ کریں گے تو ٹیکسٹنگ کے لیے ہم جائیں گے ٹیکسٹ آن فوٹو ٹیکسٹ آن فوٹو ٹیکسٹ آن فوٹو پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آن ہو جائے گی آپ کے پاس اپلیکیشن آن ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ جو آپ کا اسٹوڈیو سے علاؤ یہاں سے آپ کی جو کلیکشن ہے جو ڈاؤن لوڈ آپ نے پکچر بنائی ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے یہ والی ہماری پکچر تھی یہ ہم ایڈ کر لیں گے ایڈٹ یہ دیکھیں سکسٹی نائن کریں اس سے آپ کی یہ پرفیکٹ جو یوٹیوب uh, کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کو اوکے okay کر دیں اب آپ یہاں پہ جو ہے اپنے ٹیکسٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں پاکستان ٹاپ سکس سٹیز اور اس کو ڈن کر دیتا ہوں اب آپ اس کی اس کو آپ اپنے حساب سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے مجھے ایسے ہی پسند ہے تھری لائنز میں پاکستان ٹاپ سکس اور سٹیز تین الگ, الگ الگ لائن میں اب اس کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس مختلف ڈیکوریشن آ جاتی ہیں باڈرز آ جاتے ہیں اس کے بعد فردر ٹیکسٹنگ کے لیے دوسری ایڈ تک ٹیکسٹنگ کے لیے ہم جائیں گے فونٹوں میں یہاں پہ ہم نے جو پکچر بنائی ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے جیسے کہ میں یہ پکچر بنائی ہے اس کے بعد اب یہاں پہ ہم ایڈٹ پہ پینسل پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم اپنی ٹیکسٹ لکھ لیں گے جیسے میں لکھ رہا ہوں پاکستان ٹاپ فائیو سٹیز اور اس کو یہیں سے میں تین رو میں کر لوں گا اب یہاں پہ آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں فونٹ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں فونٹ कर کر رہا ہوں یہ इसके اس کے بعد آپ اس کو सकते کلر دے سکتے ہیں یہاں سے हैं دے سکتے ہیں یہ آپ اپنے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد شیڈو بھی آپ کو دینی ہو جتنا آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے لیے بیک گراؤنڈ کر کے اس کے بعد پھر آپ بیک کریں اس پہ آپ سائز بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس طرح ٹلٹ بھی کر سکتے ہیں سٹائل میں نے جیسے سیٹنگ کی تھی دن پہ کلک کریں تو یہ ہو جائے گا اس کو موو بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی ریمو کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے سیٹنگ کر دی ہے میرے حساب سے یہ ٹیکسٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے شیڈوز وغیرہ سیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ڈاؤن لوڈ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم ایک لوگو یا آئیکن لگائیں اس کے لیے ہم جائیں گے فری پک واپس فری پک ایپ ویب سائٹ پہ یہاں پہ ہم سرچ کریں گے جیسے کہ میں سرچ کروں گا پاکستان لوگو تو یہ میں یہاں پہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لوں گا جیسے میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں اس کو جو ہے میں پریس پکڑ کے ڈاؤن لوڈ امیج یا آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ایزی طریقے سے آپ کو پکچر لوگوز آئکن مل سکتی ہیں بغیر کہیں آٹھ دس اسٹیپ کے بعد جو اس کو ہم آگے اب اس پکچر کو جو لوگوں ہم نے آئی کن ڈاؤن لوڈ کیا اس کو ہم ایڈ کیسے کریں گے اس کے ہم جائیں گے میں یہاں پہ تھری پہ اور جو لوگو آپ نے لیا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اس کو سائز بھی دے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ٹیلٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے ہم لگانا چاہیں اور آپ کی اس کی اپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں اس طرح اس کو ایڈجسٹ کر لیں جہاں پہ بھی اور اس کو جو ہے سیدھا ہی اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم ادھر سیٹ کر لیں گے اور یہ جو ہے ہمارے پاس تمنل جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو دوستوں نیون ٹیکسٹ آن فوٹو ہم نے اس لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کریں گے یہ ہمارے ایڈیٹنگ کے میں کام آئے گی اور بھی اس کو تمنل کو بہتر بنانے کے لیے تو ہم جائیں گے نیو نیون افیکٹ فوٹو میں اور یہاں پہ ہم فوٹو سلیکٹ کریں گے جو فوٹو جس فوٹو پہ ہم ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے آپ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جو ہے آ جائے زبردست طریقے سے فریم ٹائپ اس کی ہم سٹروک اس کا ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے روٹیشن آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ریڈیس کارنر ریڈیس اس کے بعد انورٹ کو یہ دیکھیں انورٹ سے آپ کی بیک گراؤنڈ پکچر بھی چینج ہوتی ہے یہ آپ ڈفرنٹ جو ہے ڈیزائن میں ہارڈ شیپس میں لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی کچھ سیٹنگ کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے لیے سیو کرنے کے لیے آپ ادھر یہ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ دیں نیچے اسکرول ڈاؤن کریں تو یہ اس پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کی امیج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا پیارا سا تھمل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں سمپل والا پھر آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا بغیر یہ سمپل والا اس کے بعد یہ ٹیکسٹنگ والا اس کے اوپر ہم نے نیون سے ایڈیٹنگ کی یہ ایک نیون سے ایڈیٹنگ کے بعد ایک پرفیکٹ تھمنیل تیار ہو گیا ان ویب سائٹس اور تھمنیل کی مدد سے آپ بہت اچھے اچھے اور ایک پروفیشنل تھم نل بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تھمنیل بنانا بھی آگیا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں دعا میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ